Tervetuloa osa Oveen! Osa-ovi hakiapalveluista saat hakeutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovessa sinua palvelevat ammattitaitoiset opintoohjaajat ja neuvojat. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen ja tarvitsee lisätietoa hakeutumisesta. Osa-ovi hakiapalveluissa tarjoamme yksilöllistä uraohjausta, viiden opinto- ja uraohjaajan voimia. Osao-ovi palvelee verkossa ja paikan päällä Oulun bisnesasemalla läpi vuoden. Tavoitat oven ohjaita puhelimitse sähköpostilla sekä ketsäät palvelun kautta. Voit myös tulla käymään paikan päällä ovessa. Tarkista kuitenkin aukioloajat ennen kuin tulet. Osao. Kaikki on mahdollista.